П'ять днів тому у запорізькому пологовому будинку номер 4 народила хлопчика 25-річна Юлія Маляренко. Каже, після народження дитини їй сказали, що пакунків маляти немає. «Якщо от прям, прям, треба, то можуть завести, але, буде... але це буде трохи пізніше, мені повідомили. У мене всі необхідні речі вже придбані, а те, що дають бейбі-боксі, вже в принципі у нас все є». За підрахунками заступниці директора з медичної частини 4-го пологового будинку Оксани Сукмановської, понад півтисячі новонароджених залишилися без пакунку маляти. Близько 180 отриманих у лютому роздали породіллям менше, ніж за півтора місяця. За словами Оксани Сукмановської, щомісяця у 4-му пологовому будинку народжуються 100-120 намовлят. «Коли нам пропонували е е працювати з бебігами», Боксами, то ми надавали заявку, приблизно скільки пологів у нас відбувається за місяць, тобто до полутора тисяч за рік, і ми давали таку заявку. А вже надходження могло бути у різній кількості, в залежності і 300, і 200, і 170. Тому на це як важелів впливу ми не мали. Коли були бебі-бокси, то вони от відтримували бебі-бокси в пологових будинках, а Тривості, да. Така проблема не тільки у четвертому пологовому будинку, а й у всіх – у місті та області, каже заступниця начальника управління соціального захисту населення Комунарського району Тетяна Притула. За її словами, востаннє їх отримували 18 лютого. Конкретно наш комунарський район отримав його всього лише сім, і ці пакунки малюка були роздані батькам відповідно до їх поданих заяв. Що вони безпосередньо надходили через департамент нашого соціального захисту, обласний Адміністрації, а вже безпосередній департамент, він розподіляє відповідно від наданих потреб кожне районне управління. Тендер на закупку пакунків маляти має проводитися на рік, так як під чорічне закупівлю боксів формується бюджет та виділяється певна сума грошей. Цьогорічна складна система закупівель пакунків малюка була викликана помилками у тендерній документації, довготривалим вибором закупівельної організації та необхідністю внесення поправок до закону. За попереднім планом, оголошеним заступниками міністра соціальної політики України Євгеном Котиком та Борисом Лебецовим під час Круглого столу у ФРУ, закупівлі мали відбутися ще наприкінці минулого року. За словами Наталії Варгіч, тендерні процедури із закупівлі пакунків маляти тривають четвертий місяць. 16 серпня було обрано чотирьох переможців першого етапу закупівель. Однак цього недостатньо, аби розпочати постачання пакунків малюка до пологових будинків. Наразі Міністерство соціальної політики має провести фінальний етап аукціону аби обрати компанію-переможця та підписати рамкову угоду. Тільки після цього обрана компанія зможе розпочати постачання пакунків малюкам. Тендер оголошено на суму 620 мільйонів гривень. Відповідна кількість пакунків маляти, яку зможе замовити держава, залежатиме від ціни постачальника. Наразі найнижча запропонована вартість на тендері дозволяє придбати 107 тисяч пакунків маляти на 120 мільйонів гривень дешевше, ніж очікувана вартість. За словами Наталії Варгіч, батьки незалежно від бажання мають оформлювати грошову компенсацію пакунку маляти. Для цього необхідно відкрити спеціальний рахунок у банку та надати пакет документів до управління соціального захисту населення. Розмір грошової компенсації нині становить 6039 гривень, розповідає Тетяна Притула. Батьки мають право звернутися за цією компенсацією безпосередньо або за місцем фактичного проживання, або за місцем її реєстрації. Які документи необхідні? Звичайно, це повинна бути заява для призначення цієї компенсації. Це є копія свідоцтва про народження дитинки, це є копія, пінфікаційного вводу самої мами. Обов'язково повинна бути довідка з місця пологового будинку про те, що мама не отримувала цю натуральну допомогу. Кошти перераховуються їй на спеціально відкритий рахунок Приватбанку, і вона має право протягом року з коштів скористатися і купити безпосередньо своїй дитинці саме ті товари, які їй необхідні. Хочу сказати, що спочатку цього року в місті Запоріжжя конкретно вже скористалося таким правом більше, ніж дві тисячі заявників. Відбати речі для дитини батьки можуть тільки у визначених торгівельних закладах. Їхній перелік є на сайті Міністерства соціальної політики України. «Я не проти грошей отримати. Навіть краще грошей отримати, ніж бейбі-бокс. Все, що дають в бейбі цього не вистачає. Дійсно. Воно швидко витрачається, малюк все робить для цього. Коли випишусь, буду все оформлювати. Я в першу чергу купила памперси та одяг на просяк випадок. Дитина ростиме все ж таки». За найбільш оптимістичними підрахунками, Міністерство соціальної політики підпише рамкову угоду з компанією, яка буде постачати пакунки малюка не раніше кінця вересня. Тому у пологових будинках на пакунки маляти варто очікувати не раніше початку жовтня. Попереднього розподілу за областями немає, оскільки списки формуються в залежності від рівня народжуваності у кожному регіоні країни. Тобто, скільки пакунків малюка на цей раз отримують метоси Запоріжжя, поки що невідомо. Цим питанням буде займатися Міністерство соціальної політики України. Дар'я Пасічник, Вадим Тимченко, Олег Строгунов, Новини на Суспільному, Запоріжжя.